Zeire zei dira Euskal Herriko Udalerriak, ez ez zortzidatu haue jakin? Euskal Herriko Udalerrerik txikiena lapordiko lekuine da, eta bigarrena atarrabia. Irure hundaberrogei aldizan, diagoa da, udalerririk handiena, bastan. Bilbo da, biztan legeien dituena, irure hundaberrogeita lau mila. Iriburua ez den handiena, barakaldo da, eun mila biztan ditu. Zazpilur hiribururik txikiena, Nafarroa behereko doni bane da, mila bostun dagoetamabi biztalderekin. Den handiena duen udalerria, barainain da amalau gila berrogeita mabos kilometro karratuko, Tokiok baino bi aldiz gehiago. Euskal Herriko altuena aldiz abaurrea zainada, mila lareunda berrogeita bi metrutan dago. Hego Euskal Herrian iparral lehenen dagoen herria bakio da, zuberoako udalerri guztiak egoalderago daude. Euskal Herriko udalerri nirik asteena, ego esiberda, haren parte den sarregurenek du ardura, biztanen laurdenak amasei urte baino gutxiago ditu.